ديتوها ومعايش ديال سيغاس برنامج يعني ماشي مقاربه في مع المجتمع المدني يعني اهم حاول هاد البرنامج ديال العماده لكن ممكن باش نقول التف في ما يخص البرنامج ديال هاد العماده اللي كان هي اتفاق مع الاخوان ديال الزمن الرياضي باش نشوفوا في المدينه ديال مدينه العليص الرياضي صابر وعد غادي نخدموا مستقبلا هذه غير البدا اللي هو البرنامج دخلناه في اليوم الوطني للمهاجر اللي سيخدمه في ارض الواقع بحال دائما اللي نخدمه حنا في الارضيه اا بس تكون دائما استمرارية في العمل في الارض يعني في المدينه والاخوان ديال الزمان الرياضي كذلك اتفقنا مع بعضياتنا بس نخدموا طول السنه في في <تصفيق> كنت, كنت في انا في الوقت ديالنا، الطاكسي ما كيوصلناش للملعب ما كاينش الملعب كان عاد دخان تما، كنركبو فوق الحمار حاشاكم، كارو كيطلعنا باش ما نتغيصوش، لأن مشينا على رجلنا غنوصلو لغيصين، الطاكسي، ما كيقدرش ديالكم هادي، لا فيسيير، لا والو، والسمور لا ولا سفري كتافطوش جوج ديال الكشطو اه انا, أنا في والله لي التدخل لا تدخل هذا لي حقيقه سؤال كان وجيه وكان ضروري كيخصنا يعني ندمجوه في الاسئله بالنسبه للصناعه التقليديه لانه ملي كتدخل السياحه كتقل الصناعه التقليديه تقول يعني كتقول الجاليه المغربيه كتقول الصناعه التقليديه من ارت فارتقينا على اساس هذا اليوم الوطني للمهاجر ندمجوا اتفاقيه شراكه ديال الصناعه التقليديه مع هذه الجمعيه ابناء العرائش بالمعسكر علاش لانه كاين كي معارض كيداروا داخل الوطن وخارج الوطن اخص الإخوان كانوا دير برنامج على أساس إن شاء الله غيكونوا يكونوا معارض يعني في مدريد فهنا قلنا ندير اتفاقية شراكة هي الأولى لأنه ممكن لك شيء ندير خارج الوطن بلا ما تربط اتفاقية شراكة فالإخوان كتبوا الإدارة الجهوية لحسب كاتبوا الرئيس ديال ديال الجهة على أساس باش تبرم اتفاقية شراكة اتفاقية شراكة ركتها هي يمكن توقع ذاك الاتفاقيات الشراكه في هذا الوقيته اللي هما حاضرين يمكن توقع في المغرب وهذا هو البرنامج اللي دخلناه ودخلنا فيه الصناعه التقليديه وعلاش برمجنا الصناعه التقليديه بالضبط والزياره للمجمع والزياره لذاك الفضاء التضامني او السوق التضامني ديال الصناعه التقليديه لان كاين ركود انتم كتعرفوا دازت هذا كوفيد. وكان الاقتصاد بالنسبه للصناعة التقليديين كان كانوا والدقم صغير كل شيء العالم كامل هذا ماشي غير عن كل على الصناعه التقليديه ولا تقريبا هذا كان كان العالم يعني اللي عانى منه فدمجنا هذا القطاع هذا باش تكون واحد الزياره ويكون في ذاك الفضاء وربما يدخلوا الناس اللي غادي يجيو باش نديروا شبه معرض شبه معرض على الاقل يتم التسويق ويتم التعريف تعريف بالصناعه التقليديه داخل الوطن وخارج الوطن بالنسبه للتكريمات انتم كتعرفوا حنا كيداروا كيد معارض هاد السنه هذه ما دارش المعرض لانه انتم كتعرفوا كانت كوفيد اه ما تبرمجتش اه طبعا ذاك الفصل اللي كان في المجلس ما تبرمجش باش يدار معارض غيكون معرض في, في القصر الكبير لانه ذاك الفصل ديال ديال المعارض ديال القصر الكبير كان مازال ما تحيينش دابا عاد يعني يمكن دابا عاد غادي يدخل في البرنامج ويمكن غيدار معرض في اقرب وقت، اما بالنسبه لمدينه العرائش ان شاء الله في اطار هذه الاتفاقيه وفي اطار البرنامج المقبل ان شاء الله غنهيئوا السنه المقبله نديروا معرض داخل مدينه العرائش. <تصفيق> جميع المشاهدين في المغرب علاش مدينه العرائش ما عندهاش ارضيه؟ انا كيخصني اطرح واحد السؤال على يعني السلطات المحليه ان جاكم من دوسي يعني طلب باصلاح الملعب البلدي. إذا هذا سؤال كيتطرح، أما حنا كجالية يعني خارج الوطن ما عندنا حتى شي علاقة بهذه الأرضية ديال مدينة العرائش، نحن نساهم يعني باش ننهضو نديروا واحد النهضة رياضية في مدينة العرائش، أما الأرضية، الأرضية خصنا عندها علاقة ما بين الجمعيات مدينة العرائش، وعلاقة ما بين فرق مدينة العرائش. السلطات المحليه يعني هذه ما عندها حتى شي علاقه بهذا السؤال يعني نحيدوه دابا نلحقوا دابا يعني التكريم التكريم قلت لك فيه جوج أنواع كاين تكريم يعني غيكون مادي يعني لبعض اللاعبين وديك اللاعبين يعني تم الاختيار ديالهم بصعوبه لان لجيكه تقر الى كيمشها ديال اللاعبين يعني محتاجين فواحد يعني المبلغ مادي يعني كاين واحد التكريم مادي واحد المبلغ يعني لا باس به، يعني العدد ديالهم كنظن خمسة، خمسة ديال اللاعبين، غادي يكون يعني التكريم ديالهم مادي، وكاين تقريبا واحد وعشرين لاعب يعني التكريم ديالهم يكون معنوي، اش اللي هو معنوي؟ يعني اعتراف، اعتراف ديك الناس بأن راه دازوا ولعبوا كرة في مدينة العرائش. وب حاولوا الطاش ديالهم ماشي كان الاخ كنا كنطلعوا حنا كنا كنترينيو انا كنت باقي في الدراسه نمشي للمدرسه كنمشي للمدرسه وكنجي وكنضيك كنا كندرب وكان كيعطونا 4 لتر الحليب هذا باش كنا تكره باش كان ونفد الساعه هذه يعني كان إمكانيات ليا المسائل ولكن ديك الناس ما شنو نسوي لان المغرب عنده تاريخ مدينه العرايش عندها تاريخ ولكن الكره القدم حتى هي عندها تاريخ إذا ما نهضر على هد الناس هدوما، أيه ما نزيدوش قدام، فهمتي، ما عمرنا نزيدو قدام، دابا بقينا نهضرو غير على هد الناس الجداد، هدا حتى الملعب ما عندناش، إذا نهضرو على الناس القدام ونشوفو كيفاش كانت يعني مدينة العرائش من الناحية الرياضية، من الناحية الثقافية، العرائش مثلا من الناحية الثقافية، كانو عندنا سينيمات، كانت عندنا الكتابة، كانو عندنا بزاف ديال الحوايج، هدشي كامل من عدم، إذا كاين بزاف ديال الحاجات إلا بغينا نطرقولهم، راه واحد البحر، ولكن حنا واحد النقطة يعني في المحيط الاطلسي يقولوا لها ماشي واحد النقطه ولكن غير بلاي تيليغرافي نقطه تشتيت و فراسهم بما انني انا كدميرج يعني في الجميه ديال لي كوميرسيون يعني ديال الناس اللي المستثمرين يعني, يعني هو الكاتب يعني امين المال ديالهم يعني و كنديروا واحد التنسيق كبير مع يعني التجاره المغربيه ديالنا والسلطات ديال الدوله ديالنا و كنحاولوا ما امكن يعني المهاجر ماشي المهاجر القديم، احنا كنعبروا على المهاجر الجديد، ابن المهاجر يعني في السن الرابع ديالو، يعني يبقى عنده واحد العلاقه متينه مع الدوله المغربيه. يعني الدور ديالنا احنا دابا دا قبل كانت الدور ديال المهاجر اللي كانت تسمى يعني هذه الجمعيات والوداديات، كان الدور ديالهم يعني يبقى يعني يعدلوا الوراق في القنصليات، يعدلوا الوراق، ربما في اسبانيا مازال هذه المساله هذه، ولكن في فرنسا يعني الناس خرجت يعني بكري بزاف، دابا الدور ديالنا وهو توعية الجيل الصاعد باش يبقى عنده واحد العلاقة مع الدولة ديال المغربية، حنا هنا كنشوفوا مثلا التمويل ديال المهاجرين، يعني المغرب راه كيفوت 9 مليار، ولكن شكون اللي كيسردوا؟ كيسردوا من العجوز كيف بحالي أنا وكيف بحال فلان وكيف شي الدري اللي عندك 18 عام، الدور ديالنا حنايا يعني فرنسا هو هذا. يعني هذاك ولدي خصو حتى هو يجي ويقوم بواحد العام جبار في مدينة العرائش من الناحية الرياضية الثقافية الاجتماعية كيف بحال اللي كيشوف الناس تما في فرنسا كيفاش كيعملوا الأبناء ديالهم خصو يعملها حتى هو لهناك، حنا علاش كنخرجو لبرا؟ مش كنخرجو غنخدمو ونجيو، لا كنخدمو كنديرو بزاف ديال المعلومات الثقافية والرياضية ومعلومات ودراسية، يعني وهداك الشيء هذاك يعني ملي كان الانسان كيعدل واحد الجواز السفر اما يخرج على طريق ديال العمل او على طريق الدراسه او على استثمار الاستثمار اش كيخرج يعمل كيخرج باش يمثل الدوله ديالنا وخصو يجيب يعني داكشي اللي يعني يزيدهم يزيدوهم القدام ما راه مكيتسكرش ولكن كيخصو يعني اليد في اليد كيخصو واحد الاتحاد اتحاد ما بين الجمعيات كاملين ان شاء الله واعزك وشي حاجه نزيدو بهاد المدينه القدام ان شاء الله. تمام